tak tak ni eh adalah among the menentukan macam mana kerja tu eh bagi form di eh orang-orang tajawab so dia dior orang yang apa ni tentukan bagaimana tu boleh dapatkan duit bagi kami uh, tapi uh, bagi pemandu yang menggunakan perintasi kami dan telah menerima permintaan Mereka mesti selesaikan tuan yang berapa tersebut Jadi so, mereka uh, baik-baik Kami memang dahsyatkan supaya mereka dah selesaikan Sebab so, kalau mereka batalkan permintaan ni tak apa sebab dan sebab uh, Ini akan mempunyai kesan pada uh, rakyat tanpa mereka Dan secara itu langsung akan tertulur dan sediaskan dan memberi kesan pada peluang untuk dapat pertimbangan pada masa itu Baru-baru sekarang memandu-baru tidak, tidak menggunakan semalam yura pengguna atau maya pengguna terhadap pemandu tapi ini itu hmm. sebenarnya baru sahajalah perkara ini kalau, bila kita mula kita akan aktifkan tidak akan betul lah kita nampak ada teman-teman berkenaan keadaan tu berpaksudkan kita masih tak boleh